مسكروا بالجاع بالجاع، نلعب نلعب نلعب نلعب، أهل المنطقة حبي، كل الموضوع. هو مستعقب ترى هو صار I'm a young أول تبقى وفي من يمي ما تختفي من الجرح بالغرام من عند ما تختفي لو نفذتهن هذان ناخذ عيوني هذا لو نفذني هذان ناخذ عيوني هذا أرفع لك القم حسام أبو غنيم لو سيد علي يلا سيد علي لا ضل هلا بالمغنيم المغنيه مو عالراس شي يصير نصك ينوخ عم يحمو كفره شبيه ونلاقي قز تحن مستحل جار حر لو قره يلقون فوق بجره أحبك أحبك أحبك يا ليلى لك عيد ويا لسمك على ثاني أس. هاي أيوة أمير الحسناوي أحمد الحسناوي ماهر الشمر ولعيون ثامر الجميلي لطاهر الجميلي ولعيون العريس أحبك يا ليلى لك عيد يا لسمك أجن ذا وزاوز ما صار ال وجاوز أجي حافي. ثلثين <سؤال> <سؤال> الولد على اليمن على الخار سيد مجيد وين عم سيد مجيد سيدنا الله الخير يلا وسيد منعم يلا عين خلي نهوس العريس علا بيمول مول علا سعدها يطفي هذا كركتنا البرد والله يلا عين خلي نهوس العريس يلا ممنور خاله بعد سيد منعم وين سيد منعم ليش ما يجي؟ يا يا أبي يا أبويا أنا تبا اسمع سيدنا أنا تبا بخوالي في العرس جايين ثلث دنعام منهم وظفوا طيبين خوالي منهم بالطبع ثلثين ها أبويا ها وخالك بي خالك بي شيلها خالك بي الملعب احلى السلام خاصة سيدنا بسايد من عماصل العيون زغاد هلا أخالك في الملعب يحلاه ها العيون ها. العيون العيون الغالي اريد تلعب لعب يلا مير لو دار القلب لاعزف لحنه لو هلت المر قلبي لحنه اجي الزهاد على راسي هاي ابن الحسناوي ليهم سيد زهاد الأعذاري اكيد سيد زهاد استمر احمد صيدليه وانا احمد ومهدي احمد صيدليه يا يا بويا اوه له تشبلولا يا يا عرس الزين يا عرس الزين اوه له تشبلولا يا يا عرس الزين هاي؟ يا عرس الزين هلا جوله جوله يفرحوا يانا فرحنا وليحبنا فرحنا وليحبنا هاي منكوا في العاصمة لعيون أحلى عريس بالنجف خاصنص العيون الزيادي واصل وعراس الرأس عمي العاصمة واي واي أهذا الزين وابن الزين يوم انتقن وضبولة فرح يا قلبي يوم انتقن وضبولة فرح يا قلبي أحلى كركوكو حرف أس مم. أم أم أموت على أم ويا أبسي البصرة حوزين البصرة على رأس البصرة شا شا يدي البصرة لوم هاي شانا البصراه معي حلو البصاوي جرحه ويداوي البصراوي يجرح ويداوي, يجرح ويداوي ما يشبع بينا ما يشبع بيننا ترابش يا البصرة تراب يا البصرة شلون البصرة يقولون قولوا اخوي ولا تقول النسيم يعني النسيم وين النسيم؟ شيييييي بعرس اخونا اليوم نلعب دوله بعرس اليوم هاي من زهاد الاعذاري لعيون سيد بشار العلم وي حسن شهيد وعلى عبد الله مطلوبين على الستيج يلا اهاي آه لك جولو معرس ورد العام معرس ورد العام معرس ورد العام حسن شاهد شو شو شو شو هي هاي يلا شوفار شوفار ولك شوفار شوفار وحالي ورا اوحا لقورا يتردون النجم النجم يبا يقولك يا ولد يا أيوة ولد بخالك بيه بخالك بيه بخالك بيه بخالك بيه بي ضمضي في الملعب ضمضي في الملعب شوف الملعب الحب أه. هاي تحية من الإمارة الخوالد من الخوالد الحاج حيدر الخالدية هديه تحية حب واحترام لعيون العريس ولعيون السادة العيال وأنا حج حيدر؟, حيدر الحوم يتوجه حيدر للحومة يتوجه يتوجه يا يا بيا بي ابويا ونص في لك جوله معرس ورد العرس معرس ورد العرس وين العريس؟ ايحلى تحيه وس موت عمي ابن ابراهيم زيون ابراهيم مصطفى ابراهيم اكيد علي الحجي العريس الغالي كل الحاضرين استمروا شي الشعب وين؟ الزه حاج حاج هلا ويا ياهل القوط نزع القوط والسيد لبس او اول شيء اللي باي باي العب العب يلا الفتله الفتلاوي أهل الفتاوي غالب وحسين حاج حق العلا أحبه أحبه وما يحس في وجه أقل له كل شح وشالع قلبي نسوي له ما أدري احبه وما يحس بيه واقوله احلى ماهر الشمري كركوكو حرف ام احبه وما يحس بيه واقوله كل شي وشالع وشال عقل ويا وش نسوي ما ادري كل زيناتي انساها وتدري عيونك خلاها ما ادري ناموا ناموا ناموا ناموا عادي عندنا خدمة توصيل عادي غوص <متحفي> النجف كز كز يا يا كريم عبد الله <أرى> سعد اهلا <أرى> بنا استمر استمر احلى بن أسد سمر